Dobrý deň, ja som Zuzana Stožická a toto je moja kolegyňa Itka Doberštajnová z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a chceli by sme vás srdečne privítať v našom krátkom kurze o občianskej vede. Kurs má približne 1,5 hodiny a chceli by sme vás v ňom zoznámiť s konceptom občianskej vedy, so špecifikami projektov občianskej vedy, trochu aj s tým, ako vyzerá občianská veda na Slovensku, ako takéto projekty robiť, niečo si povieme o ich dizajne a o tom, ako zbierať dáta, ako sa vysporiadať s otázkami etiky a tiež aj o dopade projektov občianskej vedy. A tento kurz je určený v podstate pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o občiansku vedu a doteraz o nech nepočuli. Či už sú to vedeckí pracovníci, ktorí pomocou občianskej vedy môžu získať väčšie množstvo dát alebo spracovať väčšie množstvo dát, než by mohli bez pomoci verejnosti. Takisto aj pre bežných občanov, ktorí sa zaujímajú o vedu, alebo ktorí by chceli stráviť svoj čas zmysluplným spôsobom. Pre študentov, ktorí môžu vidieť, ako vedecká práca vyzerá, môžu si to tak trochu vyskúšať predtým, než by sa eventuálne rozhodli pre vedeckú kariéru. A takisto môže občianská veda zaujímať aj novinárov, publicistov, ktorí chcú písať o vede, alebo tvorcov politik, ktorí chcú rozhodovať na základe vedeckých dôkazov, alebo byť v kontakte s verejnosťou a s jej problémami a tvoriť politiku na základe vedeckých výsledkov. Školenie sa skladá z piatich sekcií, kde každá obsahuje textové penzum, ktoré je potrebné na porozumenie konceptu občianskej vedy, ako aj krátke videá, kde reprezentanti zo Slovenska predstavujú svoje projekty občianskej vedy a zdieľajú svoje skúsenosti. Veríme, že školenie vám prinesie veľa zaujímavých a prínosných informácií. Tak poďme na to.